يحيى عمر القاقف في زين سلك بمن كحل عيانك يحيى عمر القاقف في زين سلك بمن كحل عيانك بَنَعْلَمَكِ علمك يا العين من الذي غضب بلانك من علمك يا العين من الذي غضب بلانك من شكلوا لك ومرجانك من شكلك حز في حزين من شكلوا لك ومرجانك علج لكش الكفين سألك بحسنك وإحسانك علج لكش الكفين سألك بحسنك وحسانك يحيى